En m'hiperi l'eufòria reburan que t'erigeix en flama. Els déus menors t'acosten lentament el somni embrat. Eufòria, eufòrdia, el bosc, la joia. Com dir-la sense perla, rodona, coronada, per vèncer el desànim que s'ajugrera el cor. El roc amaga l'or i tot s'agita, d'ús l'anei dels orats.